Εμείς θέλουμε η Τουρκία να πάρει 716. Έχετε έναν υπόδουλο μπροστά σας Δεν στον κάτω. Μπορούμε... Έναν υπόδουλο στη ΝΟΚ, έναν υπόδουλο στους Αμερικάνους. Δεν το βλέπετε. Θα έλεγα έναν <laughs> ρεαλιστή. Ένα σκόλυμμα. Γιατί θέλουμε να ελέγχετε από τη Δύση. Φανταστείτε μια Τουρκία η οποία έχει ρωσικά οπλικά συστήματα. Δεν θα μπορούσε να τη σταματήσει κανένας στην επιθετικότητα της εναντίημων. Ενώ τώρα πάμε για ρεκόρ παραβιάσεων και υπερπτήσεων φέτος, ρεκόρ 14 ετών. Ακριβώς με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε από, την, από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και μόλις τον Ιούλιο ε, οι τουρκικές παραβιάσεις που έχουν καταγραφεί ε, φτάνουν τις 4.734. Το τουρκικό σκάφος μάλιστα σε μια προκλητική όσο και επικίνδυνη κίνηση κάνει εμβολισμού του ελληνικού. Συγκρατείτε ω ένα βαθμό, ως ένα βαθμό. Νέες απειλές για πυραβλικό χτύπημα στην Αθήνα εκτόξευσε ο ο οποίος μας προτρέπει να κάτσουμε ήσυχοι και να μην ανακατευόμαστε μαζί τους, σαν να μας μαλώνει για τη στάση μας απέναντι στην Τουρκία. Εμείς θέλουμε η Τουρκία να πάρει η 16